سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کرپتو فاندر در یوتیوب تماشا می کنید. در این ویدیو می معادل مدل فارسی صحیح کریپتوکارنسی رو با هم بررسی کنیم. واژه های های مختلفی جایگزین فارسی این عبارت شده. می خواهیم ببینیم که کدوم عبارت صحیح تر است و متداول هست. سمت راست پایین صفحه شبکه‌های اجتماعی که ما توی اون حضور داریم رو می‌بینید در کانال یوتیوب و آپارات ویدیوهای ما آپلود میشه و در کانال ترگرامی ثروت یا نیوز شما میتونید آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه کریپتوکارنسی رو مطالعه کنید یه شبکه اجتماعی بزرگی توی لینکدین داریم شامل کلیه آدم هایی که تو حوزه کریپتوکارنسی فعال هستند در سراسر دنیا و در توییتر هم میتونید شما ما رو فالو کنید پیشنهاد می‌کنیم به خاطر اینکه اخبار و تحولات این بازار از دست ندین حتما ما رو توی این شبکه ها دنبال کنید همونطور که گفتم میخواییم معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی رو ببینیم چی هست اما قبل از اون می‌خوایم بپردازیم به اینکه اصلا این داستان بلاکچین و کریپتوکارنسی از کجا اومد. همونطور که توی تاریخچه کریپتوکارنسی میتونید توی اینترنت پیدا بکنید در 1990 در خصوص بلاکچین مقاله ای منتشر شد و مبنای انتقال داده قرار گرفت. بعد ها در سال 2008 در سرو یک اکتبر 2008 مقاله‌ای تحت عنوان بیت کوین پیئر تو پیئر الکترونیک کش سیستم توسط فردی به نام ساتوشی ناکاموتو به چاپ رسید که مبنای ایجاد بیت کوین در سال 2009 شد. الان تقریبا داریم 11 سال از اون دوره رو میگذرونیم و بعضن با افرادی مواجه میشیم که اولین بار با این واژه آشنا میشن خب اون موقع این بازار یه بازار بسیار کوچیکی بود و کسی اصلا شاید توجه نمیکرد بهش و حتی فکر میکردن که یک کلاهبرداری هست و به زودی از بین خواهد رفت ولی همونطور که میبینید هرچی جلوتر اومدیم و جلوتر اومدیم این بازار جای خودشو بیشتر پیدا کرد طوری که سال 2017 شاهد رشد حد اکثری ارزهای رمزنگاری شده بودی کوین به رقمی بالغ بر 19 هزار دلار رسید ارزای دیگه مثل اتریوم بالغ بر 1100 دلار شد اینا ارزایی بودن که در طی یک سال یک سال و نیم استارت های بسیار بزرگی زدن اگر به تاریخچه رشد قیمتی این ارزها مراجعه کنید ببینید که کسانی که اینها رو شاید مثلا 5 یا 6 سال قبل گرفتن و صبر کردن توی این بازار چه سودای بزرگی رو بردن حالا ما قراره که توی این مجموعه ویدیوها مباحث معاملگری رو با شما مرور کنیم همونطور که در ویدیو قبلی که صفر تا صد معاملگری رمز ارزها رو مورد بررسی قرار دادیم شما مجموعی از اطلاعات کاملی از معاملگری نیازمندی های اون و تکنیک های این کار رو مشاهده کردید امیدوارم که ما رو دنبال بکنید و همچنین مطالب ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خوشحال میشیم اگر نظری، پیشنهادی دارین همین زیر برای ما کامنت یادداشت کنید و سؤالی اگر هست به ایمیل gmail.com ارسال کنید نیازمندی ورود به بازار رمزارزها شامل یک دیوایسی هست که امکان اتصال به اینترنت داشته باشه. همین. این میتونه تبلت باشه، لپتاپ باشه. یا پیسی و دستاپی که شما توی منزل ازش استفاده میکنید یا های هوشمندی که به اینترنت وصل میشن پس نیازمندی خاصی احتیاج نداره اما بحث امنیت توی این مطرح میشه از زمانی که موضوع رمز ارزها مطرح شد تا به امروز بارها بارها شنیدیم که یه عده اومدن یا کلاهبرداری کردن یا حمله سایبری کردن یه صرافی الکترونیکی رو خالی کردن از بیت کوین و دارایی هایی که اون تو بوده یا کیف پولایی که اون تو بوده رو حمر بردند هرچند که تعدادی از اینها دستگیر شدن و اینکه اموال به مالباختگان عودت داده شده اما تعداد زیادی هم سرمایه‌شون از بین رفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در تاریخ 8 الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی رو منتشر کرد. چارچوبی پیشنهاد کرد برای فعالیت ایرانی ها در مرز جغرافیایی کشور در حوزه رمزارزها. خب، داستان کلاهبرداری یه مقوله بسیار مهم و طولانی هست که من سعی میکنم اینو در یه ویدیو جداگانه برای شما تشریح کنم اما در نظر داشته باشید بیت کوینی که امروز که با شما دارم صحبت میکنم 140 میلیون تومان قیمت داره هر واحد بیت کوین هر یک واحدی 140 میلیون تومان و اینو در نظر داشته باشید که برای خرید بیت کوین احتیاج نیست شما 140 میلیون تومان پول بدین هر بیت کوین شامل 100 میلیون ساتوشیه که شما میتونید یک ساتوشیشو خرید بکنید مودل یک صد هزارم این صد و چهل میلیون تومان. اما قبل از اینکه من این ویدیو رو برای شما آپلود بکنم داشتم جستجو جم لغت لغتای کلیدی که حالا بعضا در حوزه بیت کوین به فارسی توی گوگل وجود داره مواجه شدم با عبارت دریافت بیت کوین مجانی از همینجا خیلی سریع و قاطع بهتون میگم. پنیر مجانی توی تله موشه. به هیچ عنوان باور نکنید که کسی به شما بیت کوین مجانی بده. دروغ محض. بیاین نمیدونم ثبت نام کنید، نمیدونم این کارو انجام بدید، این کارو انجام بدید. نه اصلاً، اصلاً اصلاً همچین چیزی صحیح نیست. کلاهبرداریه. خیالتون راحت، وقتتونم تلف نکنید. به همین خاطر در حوزه کلاهبرداری و اسکم بودن یک سری سایت‌ها مجموع نکاتی وجود داره که خدمتتون میگم همون سال ۱ که بیشترین رشد قیمت بیت کوین داشتیم همراه شدیم با بیشترین میزان کلاهبرداری در حوزه آی سی او ها تعداد زیادی پول ورداشتن رفتن. پس ما باید حواستمون به دارایی خودمون باشه. این رمز ارز یا عرض رمز نگاری شده کجا نگهداری میشه قاعدتا یه چیزی به نام کیف پول یا ولد وجود داره؟ که توی این کیف پول شما امکان ذخیره کوین، آلت کوین و توکن ها بود فراهم هست. انواع کیف پولاش تبدیل میشن به دو دسته سرد و گرم سرد شامل کیف پول های سخت افزاری یا کیف پول های کاغذیه نرم. کیف پول گرم هم کیف پول گرم هم شامل کیف پول های نرم افزاری تحت وب هست. این دسته اخیر یعنی کیف پول های گرم بیشتر از همه آسیب هستن شاید در ابتدا برای نگهداری اون بول برای شما هزینه آنچنانی در نظر گرفته نشده باشه فقط یه گسی بابت نگهداری از شما بگیرن اما این ریسک هم شما به همراه دارید اما در مقابل اون کیف پول های سرد که حالا قسمت سخت افزاری و کاغذی هست ریسک شما توی نگهداری از این تغییرریق کمتره کسایی که میخوام بلند مدتتر به حوزه سرمایهگذار رمز ها نگاه بکنن از کیف پول سرد استفاده میکنند این حوزه بحث مفصلی میطلبه و مقایسه این کیف پول ها خودش یه ویدیوی جداگانه هست بر تعداد زیادی هم هستند که دوست دارن بیان توی این کس و کار وارد شدن این زنجیره ارزشی که توی بلاکچین وجود داره فقط به خرید و فروش یا معامله گری خط نمیشه یه تعدادی خدماتی ارائه می مبتنی بر رمز ارزها بر بستر بلاکچین که یه نمونه بارزش همین کیف پول ها هست که درآمد های خیلی خوبی هم دارن بحث های امنیتی بسیار گسترده ای این حوزه وجود داره. امنیت یه, واج... یه عبارت کوتاه ولی، امقی به اندازه اقیانوس داره و شما هر قدم تو این جلو برید باز هم میبینید که یه سری کیپپول ها یا سرافی ها مورد حمله قرار میگیرن و دوچار زیان میشن خب برگردیم به همون بحث مدل فارسی صحیح کرپتوکارنسی ببینید این کرپتوکارنسی به همین صورتی که من اینجا نوشتم نوشته میشه یا, یا یه اسپیس بین کرپتوکارنسی و کارنسی زده میشه و این دو واژه هر دو صحیح هستند. برگردیم به معادل صحیحی که باید ما در زبان فارسی ازش استفاده کنیم. خب نمونه هایی که من باهاش برخورد کردم به پول دیجیتال، پول مجازی، رمزینه، رمزپایه ارز مجازی، ارز دیجیتال و موارد متعدد دیگه ختم میشه. اما میخوایم از روش حسوی ببینیم که کنونی که از اینها درست هست خب واژه پول به انگلیسی میشه مانی شما توی این کریپتوکارنسی چیزی به نام مانی نمیبینید پس دوتا گزینه اول که از عبارت پول استفاده کردن در معادل فارسیش حذف هست خارج میشه این دوتا کریپتو هم به معنی رمزنگاری شده است. خب دو تا واژه آخر که کارنسی رو با نام با عبارت ارز ترجمه کردن خب میتونه مقدار صحیح باشه علی اما کریپتو که معادل رمزنگاریه میبینیم در ادامه این ارزها نیومده پس دو تا گزینه آخر هم حذف میشه میونه دو تا مورد وسط که اونها به طریق اولا اصلا جایگزین مناسبی برای فارسی کریپتوکارنسی نیستن و ما میرسیم به دو تا عبارت ارز رمز نگاری شده یا رمز ارز. واژه صحیح در قبال کریپتوکارنسی به زبان فارسی ارز رمز نگاری شده یا رمز ارز هست. منم به شما پیشنهاد میکنم از همین لغت استفاده کنید ما هم سعی میکنیم از رمز ارز استفاده بکنیم و، اینو اشاعه بدیم اما با یه جستجوی ساده توی گوگل به زبان فارسی باز هم می‌بینید ارز مجازی، ارز دیجیتال بیشتر از بقیه جا افتاده شاید به یه غلط مصطلح اما خب قاعدتا اون دو مورد قبلی که مربوط به پول دیجیتال و پول مجازی و ارز مجازی و ارز دیجیتال هستن معنی صحیحی در دنیای کریپتوکارنسي نیستش پول های دیجیتال رو میتونیم مثلا به مانی و وب مانی تمین بدیم پول هایی که جایگزین دلار و یورو میشن وا برای استفاده از خدمات سایت هایی در خارج از کشور از اون استفاده میشه یا کشور های دیگه کاربر دلیل وجود همچین پولی خب خیلی موارد متدیدی داره یکیش حالا همین ممنیت های انتقال نب... پول. به این کشور هاست که با این روش خیلی راحت تر انجام میشه هزینه و کارموزش پایینتره و یه روشی هم هست برای خرید رمز ارز ها از سرافی های خارج پس معادل صحیح رمز ارز یا ارز رمز نگاری شده معادل صحیح کرپتوکارنسی شد ارز رمز نگاری شده یا رمز ارز در صورتی که از این ویدیو خوشتون اومده ما رو لایک کنید با انتشار اون و به اشتراک گذاری این ویدیو با دوستانتون ما رو در توسعه شبکه اجتماعیمون کمک بکنید در زم با سابسکرایب کردن و زدن اون زنگوله اون پایین سمت راست تصویر شما این امکان رو خواهید داشت که هر موقع ما ویدیو جدیدی آپلود کردیم شما به سرعت از اون مطلع بشین خیلی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید خدا نگهدار.